Mobilna aplikacija EduPage nedavno je doživjela značajno vizualno i funkcionalno ažuriranje. Kako bi olakšali postojećim korisnicima, ali i onim novima, korištenja aplikacije, pripremili smo kratak kvodičke za aplikaciju. Na samom početku napominjemo kako za online nastavu preporočujemo koristiti web varijantu EduPage-a, dok je za komunikaciju, pregled, rasporeda i zamjene jednostavnije koristiti mobilnu aplikaciju. Ove video upute su namijenjene učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima. Krenimo od početka. Prilikom prvog pokretanja aplikacije EduPage otvara nam se stranica za prijavu. Ako ste učenik u prvo polje, unesite korisničku oznaku koja je u formatu ime prezime bez razmaka, a ako ste nastavnik ili roditelj, ovdje unosite vaš e-mail. U sljedećem polju unosite vašu lozinku i zatim odaberete Login. U zaglavlju naslovne stranice nalazi se ime i prezime korisnika te adresa domena našeg edupeđa. U slučaju da ste roditelj ovdje se nalazi ime i prezime vašeg djeteta. Odmah ispod zaglavlja nalazi se raspored za današnji dan, oznaka trenutno školskog sata i odbrojavanje do kraja odnosno početka idućeg sata. Učenici i nastavnici ovdje vide svoj dnevni raspored, a roditelj raspored svog djeteta. Ako ste roditelj njih više, odavljavam je vidljiv samo raspored onog djeteta čiji jedu peć trenutno prigledavate. Neposredno ispod rasporeda na desno Nalazi se crveni plus, o kojem ćemo više reći nešto kasnije u ovim uputama. Zatim slijede poruke, a odmah ispod njih tablica s poveznicama na različite funkcionalnosti aplikacije. U našoj školi koristit ćemo sljedeće, raspored, my courses, homeworks exams, rezultati i zamjena. Odabirom gumba izbornika u gornjem ljevom kutu naslovne stranice otvara nam se glavni izbornik edupeđa, podijeljen u nekoliko sekcija. Svi korisnici, ako imate više računa recimo i roditeljski i nastavnički ili roditeljski i učenički, ovdje ćete imati pristup svim inboxima s jasnom naznačenom ikonom korisnika na kojeg se odnosi poruka. Sljedeće sekcije su školski i osobni računi. Ovdje se možete brzo prebaciti na pojedini račun. Primijetit ćete kako svaka vrsta korisnika ima posebnu ikonu. U sekciji korisnici možete se odjaviti ili dodati nove korisnike. Zatim slijedi sekcija postavke, skumbom Moj profil, postavke i pišite na Odabirom gumba postavke otvara nam se nova stranica gdje možemo mijenjati jezik sučelja, Moj profil, konfigurirati koje obavijesti želimo primati za trenutnog korisnika i na kraju upravljanje računima gdje možemo ukloniti ili dodati nove korisnike. Odabirom gumba plus s naslovne stranice otvara nam se nova stranica gdje se otvaraju prečaci s mogućnostima ovisno o vrsti korisnika. Nastavnicima je tako na raspolaganju slanje poruka, dodavanje informacija na oglasnu ploću, dijeljenje fotografija, obavijesti o zadaćama, ispitima, testovima i događajima, mogućnost vrednovanja, unosa nastavnog plana za svoj sat, priprema, izostanci učenika, različite registracije učenika, satovi za konzultacije i slično. U našoj školi ne koristimo sve te mogućnosti već primarno obavijesti, zadaće i provjere. Učenici će odabirom istog gumba moći samo poslati poruku. Nemojte koristiti opciju domaća zadaća. U našoj školi nju dodajete na drugi način kako je opisano u zasebnim uputama i preko web varijante. Roditelji će odabirom Gumba Plus moći poslati poruku razredniku, nastavniku unutar škole i roditeljima iz razreda kojem njihovo djete pripada. Tu su i ostale mogućnosti koje u našoj školi nećemo koristiti. Ispričnica, aplikacija i domaća zadaća. Odabirom Gumba Poruke Otvara nam se stranica s prikazom svih poruka koje su upućene nama osobno, razredu ili cijeloj školi. U zaglavju stranice nalazi se ime i prezime korisnika, a za roditelja ime i prezime djeteta. Zatim na desno nalazi se tražilica gdje onesemo pojam ili korisnika čije poruke želimo pretražiti. Slijedi gumb više postavki gdje možemo prikazati poruke koje smo označili kao gotove, prikazati samo one važne ili podesiti obavijesti o primanju poruka. Ispod imena i prezimena nalazi se nekoliko ikona, koje su zapravo poveznice na određene dijelove Edu Page-a. Ovisno vrsti korisnika prikazat će nam se samo one ikone kojima možemo pristupiti. Zajedničke svima su obavijesti, homeworks exams, rezultati i kurikulum, a nastavnik još ima mogućnost pristupa razredima. U obavjestima imamo pristup svim obavjestima koje smo primili, od nastavnika, administratora i sl. Kao nastavnik možemo poslati poruku svima u školi, prema grupi koje pripadaju ili općenito svima. Učenik i roditelj mogu poslati poruke razredniku i učiteljima. Učenik može poslati poruku i ostalim učenicima iz razreda, dok roditelj roditeljima iz razreda. Za odabrati više primatelja unutar grupe samo označimo korisnika, a za odabir korisnika iz više grupa ponovimo cijeli postupak. Odabirom ikone Homeworks exams otvara nam se stranica gdje možemo vidjeti sve domaće zadaće Ispite i provjere, a možemo ih sortirati prema tečaju, ali i školskoj godini. Također, odabirom kartice By Date To, By Date Created i Kalendar možemo ih dodatno sortirati. Odabirom gumba Plus u donjem desnom kutu stranice otvara nam se poseban pregled prema tečajevima i školskoj godini, a mogućnosti su nam različite ovisno o vrsti korisnika. Učenik će tako moći dodati zadaću koja vidljiva svima, što u našoj školi nećemo koristiti, za točan način rješavanja zadaće pogledajte posebne video upute na našem YouTube kanalu. Nastavnik će moći dodati domaću zadaću, provjeru, projekt, ispit ili prezentaciju. Naravno, i ovdje preporučujemo kako se za kreiranje i zadavanje zadaća, ispita i ostalog koristi računalo. Odabirom ikone Rezultati prikazuju nam se rezultati svih zadaća, ispita i provjera. Osim potečaju i školskoj godini, ovdje imamo i posebne kartice za vrstu korisnika. Kod učenika i roditelja to su Recent Answers, All Signations, Evaluated i Seen Only. Kod nastavnika imamo još i karticu Not Evaluated gdje su nam onda izdvojene samo one zadaće koje kao nastavnik nismo pregledali. Zadnja ikona, koja je zajednička za sve korisnike, odvodi nas do kurikuluma gdje možemo vidjeti nastavni plan ako ga je nastavnik unio. Kako ovaj dio za našu školu nije obavezan, nećemo se previše zadržavati na njegovom objašnjenju. Posebna ikona, koja je vidljiva samo kod vrste korisnika nastavnik, prikazuje sve ocjene koje su učenici, po razredu i tečaju, dobili putem EduPage-a. Kako i ovo nije obavezni dio za našu školu, nećemo se previše zadržavati na njegovom objašnjenju. Sljedeća funkcionalnost koju ćemo prikazati je raspored sati, odnosno timetable. Odabirom kumba rasporeda, Timetable, otvara nam se naš individualan raspored. Početni prikaz je dnevni prikaz. Vidimo tako redni broj školskog sata, naziv predmeta i nastavnika, učionicu i termin održavanja sata. Odabirom pojedinog školskog sata otvara nam se posebna stranica gdje možemo vidjeti ocjene, pripreme, homeworks exams ili dodati domaću zadaću. Odabirom dana i datuma otvara nam se kalendar gdje možemo odabrati raspored za bilo koji dan u trenutnom mjesecu ili odabirom strelice za prethodni odnosno sljedeći mjesec. Za pomicanje po danima možemo i koristiti strelice lijevo i deset. Sljedeći prikaz je tjedni prikaz gdje vidimo kratice predmeta i učionica, zatim imamo prikaz po mjesecu i na kraju cijeloviti rasporedi. Odabirom padajuće strelice kod našeg imena možemo, ovisno o vrsti korisnika, prikazati Moj raspored, raspored razreda, raspored učitelja. Korisnik ulozi nastavnika ima više mogućnosti pregleda rasporeda. Sljedeća funkcionalnost je Moji tečajevi. Ovdje možemo vidjeti naziv tečaja, kao i nastavnika koji ga je kreirao, ocjene koje smo dobili, zadaće, rezultate, kurikulum i poruke koje su upućene razredu ili učeniku putem tečaja ili kroz poruke. Odabirom padajuće strelice, odabiremo željeni tečak kojeg želimo dodatno pogledati. Posljednja funkcionalnost koju ćemo prikazati je zamjena. Odabirom Gumba zamjena otvara nam se popis naših tjednih zamjena. Kada vam se objavi zamjena dobit ćete notifikaciju na mobilni uređaj. Promjenu možete vidjeti odmah s naslovne stranice, kod rasporeda. Odabirom sata otvori vam se dnevni prikaz rasporeda gdje je žutom bojom označena zamjena. Strelica označava promjenu nastavnik. Odabirom ikone zamjena dobivate nešto detaljniji prikaz. U zagradi su naziv predmeta i odsutni nastavnik, a strelica označava zamjenu, koji predmet ćete imati, kojeg nastavnika i učionicu ako se promijenila. Ako je sat otkazan jer se nije mogla naći zamjena, onda će pored sata biti i oznaka otkazano. Odabir ikona Homeworks exams i rezultata dovešće nas na već ranije opisane stranice. Time smo došli do kraja ovih video uputa. Nadamo se kako su vam bile korisne i poučne. Ne zaboravite pritisniti like i prepatiti se na naš YouTube kanal kako biste na vrijeme bili obavješteni o novim video uputama. Sretan i uspješan rad se do page'om.